السلام عليكم في الفيديو جبت لك واحد الوصفه اللي هي صحيه بزاف فهي عباره عن واحد الكيك اللي ما سكر السكر نهائيا ما الزيت او السنغلوتين والمقادير فهي راه بسيطه وبالاخص الطريقه راه سهله بزاف فبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو عندي 100 غرام ديال الشوفان هنا غادي نزيد عليه واحد 4 غرام ديال الخميره دي الحلوه اللي هي نص باكيه صغيره شويه د الملح عندي نص معلقه صغيره د القرفه فبالنسبه للناس اللي ما القرفه ما يديروهاش عندي 180 غرام ديال الحليب انا استعملت الحليب نباتي بالضبط استعملت ديال لافوان ديال الشوفان فكيبقى يعني الاختيار ليكم استعملوا الحليب اللي بغيتو وهنا زدت عليهم واحد البنانه فحاولوا تستعملوا شي بنان اللي, اللي تكون طيبة مزيان فهي اللي كتعطي البنه لهذا الكيك وزدت واحد البيضه بلديه وهنا اخر حاجه غادي نزيد فهي معلقه صغيره ديال الفاني بغيتوا تزيدوها ف الصراحه هي ماشي ضروري الا ديجا استعملتوا القرفه ما كاين لا ديروا حتى انا شحال مره كنديرها بعد ما ما كنديرش الفاني مي هنا كتعجبني القرفه بالنسبه لي ما كتعجبوش القرفه يدير فيه لا صافي وغادي نطحن هذا الشيء كامل فكيف ما قلت لك طريقه سهله نطحن هذا الشيء كامل مزيان صافي هنا غادي ناخذ هاد لي دو غامكان انا عندي هاد ال... هذ لي بول كيدخلوا للفران انا غادي ندهنهم بالزيت ديال الكوكو فبالنسبه للكميه اللي استعملت فرا غادي تعطيني هاد جوج ديال هاد لي غامكا يعني بوغ دو بيرسون فالا كنتو بغيتو تستعملو يعني اكثر فغادي تضوبو المقادير اولا تضربوهم في ثلاثه على حساب شحال بغيتو نتوما فرا كتجينيشان يعني هاد الكميه كتعطي جوج ديال هاد لي غامكا معادي اللي كانوا دي غامكا عاوتاني صغيورين فهدو عندي تقريبا طاية عادية مهم هنا كبيت نص الكميه وهنا غادي نستعمل هاد الشوكولا عندي شوكولا لوغ فين بغيتو تستعملو الشكلاط عوضوه بشي حاجة اخرى سوا الزبيب سوا لي الساك مثلا الكركاع ولا لما مبغيتوش كاع يعني ما ديرو تا حاجة، وغادي نكب نفس الكمية اللي بقات ليا، وفي هاد الوقت عندي كيس الفراعندي كيسخن على درجة الحرارة مية وسبعين، فكيف ما قلت لكم راه الطريقة ديال هاد الكيكة دا فهي راه سهلة بزاف وما فيهاش ما معقداش ما فيهاش حتى المقادير بزاف، أنا ما عنديش هادوك لي بيبي شوكولا فهاداك الشوكولات قطعتو ودرتو من الفوق فبالنسبه للوقت ديال الطياب فكيبقى على حسب الفران ديالكم فتقريبا انك كياخذوا لي 21 دقيقه ردوا ليهم البال فهنا ملي كيطيبو غنشوفوهم مزيان يعني, شو يعني كيتنفخوا ولكن حيت فيهم غير لافون و الصنغلوتين انا لافون اللي استعملت راه فرا عادي ملي غادي يبردوا واحد شويه غادي يهبطو يعني غيتشوا راهوما راه كيجيو زبونين انا الصراحه كيعجبني بزاف نديرهم راه كيفما شتو راه صحيين أه ما فيهمش سكار يعني جو اي واحد يقدر يستعملهم دير هذه هاد الوصفه هذه يعني كيبقى غير شي حوايج يعني اختياريه لكم بالنسبه للشوكلاط بغيتو ديروه ديروه ما يمكن لكم تعوضوا بشي حاجه اخرى ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك بارطاجيو لا فيديو وتابونوا معي فلاشين